Som capità dels barcos de Greenpeace. L'últim que ha estat és el Rainbow Wardle. L'experiència et fa arribar a capità. És un càrrec de, de confiança i d'experiència. Sempre m'ha agradat el mar i volia treballar. Jo sabia des de sempre que volia treballar en alguna cosa relacionada amb el mar. La mar és ensisadora, no? Per mi és el, el medi amb el que estàs més a gust. En el salvament marítim el, ens diuen els àngels del mar, perquè és una mica la funció de bueno, quan les coses van molt malament, quan realment algú té problemes a fora, en els barcos, normalment, per sort, et soluciona el problema. La responsabilitat com a capità és com a qualsevol altre barco. La seguretat és el màxim responsable de la seguretat del barco. Això no canvia tots els barcos del món, tot tipus és, és el mateix. És una feina exigent, que el dia a dia doncs, és atrafegat, però, però es, es porta. Però en el cas d'un accident doncs, és, aquesta responsabilitat seria, seria alta. Bueno, els primers dies són molt intensos, sempre. No? És, eh, agafes una, una, una forta responsabilitat i aleshores és un dia que el recordes amb, pues amb, amb emoció i, i bueno, va ser un dia maco, realment. Eh? És un dia, un dia bonic. En situacions de persones a l'aigua, quan els trobem, clar, és una situació molt agradable i realment és com, com molt ràpida no? la, la solució. En el que es troba, en principi aquesta persona ja està fora de perill. El tipus de barcos que treballo són molt específics, perquè no és eh, no marina mercant, no és càrrega. És treballar per una ONG. A dins del, dels barcos de Greenpeace la tripulació és oscil·la entre 16 i 20, depèn de, perquè els tres barcos són una mica diferents. A vegades arriba que tots som de diferent nacionalitat. Quan un barco truca, per ja sigui per entrar, per sortir o per moure's dintre de port de Barcelona, eh, s'activa una, un, una sèrie d'elements del port, una, una sèrie de serveis. Nosaltres concretament eh, acudim directament al barco, pugem i parlem amb el capità, establim un pla de maniobra de del que farem i aleshores ho portem a terme. Cada maniobra és diferent, aleshores has de demanar als capitans a veure com són els barcos, quines característiques de maniobra tenen. Has d'anar amb molta cura sempre que et mous per dintre d'un port. I després també el moment de pujar i baixar del barco és un moment especialment complicat. Has de pujar un barco que està en moviment, el teu barco també està en moviment, els dos estan afectats per les onades que es mouen diferent cadascun dels dos i has de sincronitzar tots els moviments per tu poder pujar i baixar amb seguretat. A Barcelona Trafic Good morning. Yeah, good morning yeah, job, the sea, per mi la facultat va ser una època molt feliç de la meva vida. Va ser estudiar el que jo volia, va ser treballar en el que jo volia, que era navegar i ja s'ha acabat convertint en la, en, el meu, en la meva professió i al final en una professió del, relacionada amb el que jo havia estudiat i una professió magnífica. per tant, al final, un bon resultat. Va representar els meus inicis en la vida laboral com a, com a pilot, com a pràctic, com, com a tot. I per mi és, és la base de tot. El record del professorat és dels que eren marinos mercants, perquè llavors t'explicaven les aventures de, que havien viscut dels barcos i d'una altra època. Allò era el més interessant. Un cop acabada la seva, o sigui, la seva vida professional a la mar, doncs ens, van, ens feien de professors. I alguns d'ells van ser els que ens van jo crec, despertar una mica la, la passió. És importantíssim que un professor li agradi el que fa i que transmeti als seus alumnes. I jo ho sentia, això. El meu primer dia de Facultat de Nàutica, uf, és, és complicat, eh? em van dir, mira que estan buscant un professor perquè el professor d'Economia s'havia posat malalt. I a veure, a veure si pots anar a fer una substitució. Jo recordo aquest moment amb molta il·lusió perquè sempre m'ha agradat la docència. També el preparar la classe, em vaig dedicar a preparar les primeres dues hores, vaig estar dos dies preparant la classe. Si no és el mateix que portis 10 anys donant una classe que el primer dia, doncs, doncs els nervis costen. I quan et poses davant de 40 o 45 persones que t'estan esperant perquè no és el professor habitual, hi ha una miqueta de nervis, però això és el primer dia i el segon. Aquell moment era molt jove i els alumnes que tenien, aquí tenim alumnes que, que, que a vegades són, que són grans i llavors doncs, tenia alumnes de la meva edat i, i allò va ser, va ser dur, va ser dur. A la situació de les dones que ja vaig arribar a l'escola de nàutica encara no es podien matricular a l'escola, senzillament perquè per matricular-te eh, hi havia una llei en què deia que hi havia que ser baron. Quan jo havia de fer les meves primeres pràctiques, hi havia companyies navieres que no ens deixaven si érem noies. Ja simplement pel, pel fet de ser noies no ens deixaven embarcar. I això, afortunadament, ha anat canviat en el llarg del temps. Bord d'un vaixell, la millor experiència que he tingut, és una experiència que es repetia cada dia eh, cap allà a les 6 del matí, quan estava uns quants anys de primer oficial, abans de ser capità. Jo en aquella guàrdia de 4 de 4 a 8 a les 6 del matí veia sortir el sol al mig de l'Atlàntic, del Pacífic. Quan arribes a un port, després de molts dies, i veure aquella silueta de l'orografia de la muntanya, que això és impressionant. On he disfrutat més és navegant per les costes d'Àfrica. Estaves en un lloc més d'un mes, en el mateix lloc, carregant i descarregant i tal, això et donava possibilitat de conèixer el territori, baixar, fer amics. Aquestes navegacions llargues que no toques terra, no? que normalment fan una mica, una mica de por potser, i en canvi quan hi ets, doncs, doncs veure el mar al voltant teu i que no hi ha ningú més i, i poder veure doncs, l'estela del vaixell com, com tu vas navegant, doncs per mi és, és un gran record. Aprens molt eh, a viure sola, llavors et et tornes molt un solitari. Llavors, doncs, jo, per exemple, quan m'hi desembarcat, a vegades eh, necessito estar sol. La major satisfacció que m'ha donat ser docent de la Facultat de Nàutica és veure que, que aquells estudiants i estudiantes que, que han estat amb mi, que han estat a classe, tornen a la facultat de tant en tant i, i els veus que estan contents i contentes d'haver estudiat aquí i que després han pogut desenvolupar... el la seva vida laboral en el món o en l'entorn que han estudiat a la facultat. La fita més important aconseguida per la facultat de Nàutica és haver resistit 250 anys amb canvis polítics, amb guerres, moltes guerres. La nàutica per mi eh, m'ha fet trobar eh, un una cosa en què pots fer-ne de la teva afició la teva professió. I per mi això és importantíssim. Per a mi és un esport, una professió, un esbarjo, on, on, on jo m'ho trobo còmode, on m'ho trobo bé, i on, que, on veig un gran futur per molta gent. No canviaria per res la meva professió. M'encanta ser docent, m'encanta el món de la nàutica i, i m'encanta aquesta facultat. La nàutica, per mi, és, és una forma de vida. I a part de forma de vida, és, és un bona part realment. La facultat de nàutica, per mi, ha estat eh, com una segona casa. En el meu cas particular ha estat la meva vida, perquè en el seu moment vaig decidir estudiar-ho i, i això m'ha influït totalment en la, en la meva vida, en quan a companys de vida i en quan a, a feina. Per tant, al meu cas ho ha estat tot. El mar és... Eh, és un, un lloc eh, que encara que sembla que pugui ser avorrit, eh, no ho és per res. Pots trobar de tot, sempre canvia i, és, eh, i dona molta pau. La mar, és una... per mi, significa només una paraula. Llibertat. Senzill. Thank you.